Deputat PSD, atac virulent la Florian Coldea, ne confruntăm cu un caz de înaltă redare. Deputatul PSD, Liviu Pleoian, lansează un atac extrem de dur la adresa fostului prim adjunt al SRI, Florian Coldea. Pleoianu arată ce dacă dezgluirile lui Sebastian Ghi, cel care ar tace mai or, Moldeaii covesii se întâlneau cu ofiersia ei, unde puneau la cale închiderea unor televiziuni private, asta arat ce avem de-a face cu un alt teredare de ar. Coldea amenință legii terederi. Despre teredare. mult prea muli vor să par ce n-ar fi auzit ce-a spus Sebastian despre întâlnirile sepetemânale ale echipei mixte Coldea a cu a genisia ei. Întâlniri în cadrul cerora s-ar fi cerut distrugerea sau preluarea trusturilor de pres cu capital românesc. Afirmaia este de o gravitate feresea Dacă suntem o de oameni liberi idei, atunci nu ne putem face ce plou, nu putem trece pe lângă aceste dezvluiri ateptând ca în gră să se atari nu doar timp, ci ulcare. I-a fost martor la aceste întâlniri vorbete din această calitate. Iar într-o normal, cu o procuratură normală. Cu o justiție normal, Cum un procuror general diez normal, se deschidea în secunda doi un dosar, era imediat demarat o cercetare. Nu e aproape hilar, dacă n-ar fi în primul rând tragic, se vorbească distinsul Holdea despre tredetori. Condiile în care avem în codul penal chiar o infracțiune cu numele de teredare, infracțiune la care chiar distinsul s-ar putea încadra foarte ori foarte rapid, parchetul condus de distinsul laser este obligat să demareze cerce. Dacă ce spune Ghie adevărat, atunci avem de-a face cu terebdare, Coldea, Covesi, înalt terebdare, maior, ca membru sat. 2. Despre amenințări, le solicit public tuturor colegilor din Comisia Parlamentar de Control asupra activității SRI să nu mai îi mai permit distinsului general cu un milion de stele să declarațiile susțin declaraile slash conferințele de presă în camera unde se desfășoară lucrurile Comisiei. Este inacceptabil ca acest timp amenine chiar din încherea unde este audiat. În ce privește intenta am convingerea ce e un an Însă nu fiu de ce Am aflat chiar de la Besescu Traian, dintr-o înregistrare audio, se implica distinsul cu-l în dosare. Nu știu care e intactul a generalului cu un milion de stele, dar timp sigur care a fost una dintre principalele șaleinte cât s-a aflat pe Cai Mari, timp de 12 ani, trustul intact, în special Antena 3, i patronul acestui trust. Acest lucru este cât se poate de limpede. Punct cum tot limpede este ce distinsul general nu a plecat de tot de la butoane. Gândi doar la distinsul său coleg din brav, care e bine mersi în continuare la SRI. Despre legi dacă generalul cu un milion de stele se tătea în funcție maximum 4 ani, acum prevede de proiectele mele legislative depuse pe petemâna trecut. atunci nu mai ajungea în zilele noastre să ameninne chiar din Parlamentul României. În 4 ani e mai greu să ajungi și să te crezi Dumnezeu. În 12 ani însă chiar foarte probabil. A ce vreau eu se vede cum se raportează partidele politice inclusiv PSD de la propunerile mele legislative. Dincolo de indignarea televizată, mai avem nevoie de lucruri concrete, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.